سبحانك لا علم إلا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الولي الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعل ما علمتنا. وازلنا اللهم علما. ربي اصلح حسنا ويسر لي امري واحلل من من لساني يفقه قولي. ربي يعين ان شاء الله تعالى سنبدا في محاضره خامسه او الرابعه تقريبا على حسب ما انتم تحسبون يعني انا لا اعرف. انتهينا في المره الماضيه الى الحديث الصحيح لغيره وذكرنا ان الحديث الصحيح لغيره هو عباره عن حديث في الاصل فيه قصور في جانب معين او في شرط من الشروط الخمسه التي اتفقنا عليه لان نحن ذكرنا ان الحديث الصحيح لذاته لابد ان يشترط فيه كم شرط خمسه شروط تمام هذه الشروط هذه الشروط الخمسة لابد أن تكون متوفرة في الحديث لكي نحكم بأنه صحيح لإيه؟ لذاته. وقلنا بالنسبة لشرط العدالة والضبط لابد أن يكون الراوي في أعلى درجات العدالة وفي أعلى درجات الضبط. تمام؟ طيب لو حدث قصور في شرط من هذين الشرطين، يعني مثلا لو عندنا قصور في شرط العدالة أو في قصور في شرط الضبط، احنا مثلا الضبط ممكن الضابط الراوي يكون ضابطا 100% بالمئة. ممكن يكون ضابطا 95% ضابطا 90% ضابطا 80% بالمئة. مثل حافظ القرآن عندنا حافظ القرآن ممكن يحفظ القرآن لا يخطئ الا مره او مرتين وعندنا حافظ القرآن ممكن يخطئ مثلا خمس مرات وعندنا حافظ القرآن ممكن يخطئ 10 مرات فهذا يرجع الى اختلاف الايه؟ اختلاف الضبط تمام؟ طيب لأن احنا اشترطنا في الحديث الصحيح لذاته أن يكون الضبط تقريبًا تقريبًا يصل إلى 100%. تقريبًا، لا نقول 100% لأنه هذا ليس في مقدور البشر. يعني لا يوجد عندنا راوي ضابط 100%، لأن ما من راوي إلا وهو يخطئ. تمام؟ قلنا بالنسبة لل بالنسبة لل للعدالة كذلك لابد أن يكون الراوي في أعلى درجات العدالة. تمام؟ اذا حدث قصور في هذين الشرطين يعني مثلا الراوي ضابط بنسبه 95% او ضابط بنسبه 80% او ضابط مثلا بنسبه يعني 85% مجازا هذا الراوي لابد له من متابع لكي نتاكد انه لم يحدث عنده خلل في الحديث فنقول هذا الشروط الخمسه لابد ان يضاف اليها شرط سادس وهو ايه وجود المتابعه يعني لأن أنا عندي شرط قاصر، عندي قصور في بعض الإيه؟ الشروط. فلابد من وجود المتابعة، مثل إيه يا شباب؟ عندنا مثلا لو أنا زرعت شجرة. أنا زرعت شجرة والشجرة لما تكون صغيرة بتعمل إيه؟ تميل. لو أنا تركتها هكذا ممكن تكسر أو أي هواء يأتي أو أي رياح تأتي تكسرها. فتجد إن اللي حتى في مشاتل الزرع يأتون بإيه؟ بدعابة. هذه الشجره يأتي لها بايه بدعامه دعامه قويه بحيث تجبر القصور في هذه الشجره الدعامه هذه نحن عندنا في علم الحديث نسميها ايه متابعه فلا بد من وجود المتابعه لان عند شرط في قصور في جانب معين فلا بد من وجود المتابعه فقلنا شروط الحديث الصحيح لغيره سته اتصال الاسناد عداله الرواه ضبط الرواه عدم الشذوذ عدم العله وجود المتابعه إذا لم توجد المتابعة الحديث ينزل إلى درجة الحسن لذاتي يعني أنا الآن عند الراوي ضابط بنسبة 85% لا يصل إلى درجة الضبط التي اشترطتها في الصحيح لذاتي وأنا بحثت عن المتابعة عبارة عن طريق آخر يقوي الطريق الأول طريق آخر يقوي الطريق الأول يعني انت حضرتك عندك مثلا ابن حضرتك الصغير عمره خمس سنوات تمام؟ تمام جه قال لحضرتك انا شفت لص بيسرق الشقه اللي اللي جنبنا شقه الجرمة الولد عمره كم سنه؟ خمس حفيدي بقى مش حفيدي بقى مشي. ربنا يبارك في حضرتك يا سي. يعني ربنا سبحانه وتعالى يمد في عمر حضرتك وتشوفي يعني مش الحفيد الاول لا الحفيد الثالث والرابع والخامس والسابع كمان يا <تصفيق> رب ربنا <تصفيق> يزيدكم يعني كلام حضرتك خيركم من طال عمره وحسن عمله ان شاء الله ونحسبكم يعني كذلك يعني. طبعا. فالحفيد يعني حفيد حضرتك لما جه قال لحضرتك انا انا انا شفت لص بيسرق في ايه جر, جر شقه جرنه طبعا انت حضرتك عمر الولد خمس سنوات عمر الولد خمس سنوات هل انت متاكده 100% ان كلام الولد صحيح؟ ايوه عندنا ممكن لا فاحنا عاوزين بقى متابع طب لو جه البواب واكد لحضرتك نفس الكلام او جه مثلا اخوه الكبير اللي عنده 15 سنه واكد نفس الكلام قال ده انا شفت شفت شق الجره ده في حد غريب دخلها اصبح كلام الولد صحيح الولد الصغير صحيح ولا غير صحيح؟ اه ايوه هنأكده شويه اه مش شويه ده احنا عاوزين بقى نأكده 100% اه تمام يبقى صحيح عشان ما احنا احنا بنقول اللي, اللي تابعه الراجل اللي تابعه ده ده راجل ثقه وضابط برضه ضبط يعني كويس 90% بحيث ان انا لما هو يجي يقول لي ده ان انا فعلا شفت الشقه حد غريب دخلها يبقى أنا اصبح عندي يقين بان الايه الخبر صحيح فقلنا ده اسمه صحيح لغيره فالمتابعه عباره عن راوي يتابع راوي اخر في روايه الحديث تمام زي ما حضرتك حل... زي ما احنا مثلا بنقول دلوقتي أنا عندي مثلا في أي عمل من الأعمال، أي عمل من الأعمال أو أي شركة من الشركات بيأتي موظف يقول لي المدير صرف لكل مثلا عامل في الشركة الف جنيه علاوة. احنا أول ما بنسمع الكلام ده نقول له بجد؟ فأنا عاوز عاوز أصدق ده عامل. طب أنا أصدق إزاي؟ هو عنده عندي خبره إلى الآن خبره إلى الآن بيحتمل عندي صادق أو كاذب الله أعلم لكن أنا مش متأكد 100% لكن لو وكيل الشركة مثلا أو كده بعت مثلا لمدير الحسابات المالية وقال له منشوق خلاص أصبح عندي يقين يقين بالإيه بقى أصبح خبر الرجل الأول ده صادق بالمتابعة فبنقول المتابعة راوي يتابع راويا آخر على رواية نفس الحديث ويشترط في المتابع ان يكون في درجه من تابعه او اعلى منه يعني احنا فرضنا مثلا انا حضرتك انا درجتي انا في الضبط عند حضرتك مثلا 85% او او 80% الراوي الذي تابعني يكون اعلى مني او على الاقل خالص يكون في درجتي يعني ما ينفعش راوي 50% يتابع راوي 80% ما يكونش ما يكونش اقل منه لا وأنا عاوز برضو أتأكد ما أنا عاوز أتأكد من الصحة يعني أنا مش معقولة أنا راوي عندي 80% ما لم أقبل خبره أروح أقبل خبر واحد عنده 50% تمام فاحنا بنقول عاوزين را المتابعة يشترط فيها أن تكون درجة الراوي في درجة أقل شيء في درجة من تابعه أو أعلى منه يعني مثلا عندنا الإمام أحمد محمد لما خرج حلي الشريك ابن عبد الله النخعي وشريكنا عبد الله النخعي صدوق سيء الحبس، يعني الروض ضعيف، فطبعا الواحد نحمل فاهم فاهم هو هيعمل إيه؟ فخرج رواية شريك وبعد كده جاب لها متابعة رواية مين وكيع وكيع ثقة مئة في المئة، فأصبح شريك الأول الراوي الضعيف استفاد من الراوي الثاني الثقة وتقوى حديث وأصبح عندنا إن شريك في هذا الحديث لم يخطئ. في فرق بقى فرق يعني يعني انا دلوقتي لما بنقوي راوي ضعيف انا مش بقويه دائما انا برفعه في حديث واحد فقط الحديث اللي انا برويه عنه فقط يعني مثلا هو رواه دلوقتي حديث لان يمتلئ جوف احدكم قيحا ودما خير له من ان يمتلئ شعرا وجيتا به تمام ده الحديث فانا بقول روايه شريك في هذا الحديث ضعيفه لازم له من متابع حتى لانه بيتوقف عليه حكم فقهي فلما جاءت رواية وكيع ووجدنا وكيع تابع شريك على هذه الرواية خلاص أصبح عندي رواية شريك صحيحة واستفاد شريك من المتابعة طيب لو أنا بحثت عن المتابعة فوجدت, فوجدت أن الذي تابع الراوي راوي الضعيف آخر لا يصل إلى درجة الصحة ممكن ما يصل إلى درجة الحسن ممكن يبقى على درجة الضعف كما هو فانا الحديث يتقوى بدرجه من تابع. بيتقوى بدرجه من ايه؟ من خلاص؟ اه. يكون اقوى يكون اقوى. عشان انا هدي درجه هدي حكم اعلى. انا انا بقول الحديث دلوقتي في هذه الحاله حسن. فانا عاوز ارفعه من الحسن للدرجه ليه؟ يعني انا دلوقتي مثلا عاوز ابني عماره. وبنيت العماره في الاصل على ست ادوار. وبعد كده الحية ازل ان انا ارفع كمان ست ادوار. تمام؟ لو اساس العماره مش كويس عمري ما هقدر ايه؟ هيجيب الادوار الاخرى. تمام؟ فلازم اللي عندنا تقويه الحديث لازم يكون لها اساس، العمليه مش مش ماشيه بالايه؟ بالعقل، لا، ده هي لها قواعد منضبطه وقواعد قويه وضعها العلماء لما يكون عندي اساس قوي ابني عليه المتابعه. تمام كده؟ يا هو يعني بيروي عن شيخه بيقول بيقول طيب أنا هنضرب لكم معايا كده لحد إيه. نشوف كده السبوره ان شاء الله وانا هاكتب على السبوره كده هنقل لكم ان شاء الله يعني احنا مثلا هنا لما نيجي نقول انا عندي الحديث مثلا هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال اي حديث خيركم خيركم له تمام وانا خيركم له الحديث ده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ابو هريره تمام وروعنا ابو هريره ابو سلمى وروعنا ابو سلمة الزهري تمام دي صناطه طبقات الاسناد الصحابي التابعي تابع التابعي والتابعي الصغير لما جه الزهري وجدنا ان تلاميذ الزهري هنا عندي تلميذ اسمه سفيان ابن حسين سفيان ابن حسين ده ضعيف سفيان ابن حسين ده فانا لما روينا الحديث احمد بن حنبل مثلا أحمد روى الحديث عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ضعيف ولا صحيح؟ صحيح بس دلوقتي <تصفيق> شايفين كده السبورة ديت؟ أو. أنا دلوقتي أدي الحديث أهوت. <تصفيق> أدي مثلا حديث معايا اهوت، قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده رواه عنه أبو هريرة، وروعنا أبو هريرة أبو سلمة، وروعنا أبو سلمة الزهري، تمام؟ سفيان بن الحسين روى الحديث عن الزهري، فالحديث كده بهذا الإسناد ضعيف، فلا بد أن أبحث عن متابعة، فوجدت، وجدت من الزهري له تلميذ آخر اسمه محمد بن زيد، حماد بن زيد ده ثقة 100%، حماد بن زيد ثقة مئة بالمئة فصار الحديث صحيحا لغيره ليه صحيح لغيره لأن متابعة حماد سفيان كان ضعيف فلما تابعه حماد في الرواية عن شيخه الزهر ثقة وأبو سلمة ثقة وأبو هريرة طبعا صحابي ثقة بقيت عندي المشكلة في من؟ سفيان طب أنا وجدت متابعة لسفيان في نفس طبقته فصار الحديث صحيحا لغيره سهينه ولا صعب لسه؟ أول الحديث عن شيخ واحد اسمه الزهري. ايوه ما هو التلميذ احنا, احنا بنعتمد على ان المتابعه بنعتمد على ان المتابعه تكون في نفس الطبقه. يعني ما ينفعش ان انا الزهري ضعيف واروح اجيب متابعه سلمى سلمة لا لازم أعرف الأول الزهري ده الشيخ شيخ الزهري ثقة وأبو ثقة وأبو هريرة ثقة الخلل جه من عند مين؟ جه من عند سفيان لابد نبحث أبحث عن متابعة لسفيان حماد بن حماد حماد روى الحديث عن الزهري أصبح الزهري له له تلميذان تلميذ ضعيف وتلميز قوي فصار الحديث صحيحا لغيره ليه صحيح للغير؟ لأن رواية سفيان بمفردها لا تصحح الحديث. طب بتقول لي طب ما احنا ممكن نحذف رواية سفيان ونعتمد على رواية حماد وخلاص وريح دماغك. من اللفة الكبيرة دي. احنا أحيانا تجد في كتب الفقه تجد رواية سفيان. فتجد تقول لك يا عم ده الإمام أبو حنيفة ده راجل ضعيف، ليه ده مخرج حديث إيه ضعيف في الكتاب؟ هو أبو حنيفة كان عارف مثلا أن الحديث له رواية ثانية لكن هو بعد كده طب تقول لي ليه هو ما كتبش في كتابه كده؟ يقول لك ايام زمان لما كانوا بيكتبوا الكتب كان الامام يقعد يكتب في الكتاب مثلا 20 سنه. فكان يكتب باب من الابواب هو ما يعرفش روايه حماد ما قراهاش اصلا. فكتب الحديث بعد كده وجد روايه حماد فمش هيقدر يغير في الكتاب لان الكتاب كانت الكتابه قديما صعبه جدا لانه كان بيكتب على جلود الحيوانات او بيكتب على ورق المرضي او إلى ذلك. وبقلم بوص بقلم زي كده يحطه في الحبر ويكتب بيه. فلما كان بيتكتب مستحيل ان هو يتحذف تاني اللي لما يجيب سكينه يقعد يعمل ايه؟ وكان ايضا الصفحه كان لا يوجد فيها مكان فممكن لا يجد مكان إن يكتب فيه الحديث. حضرتك اسمه ايه في فيلم الدين؟ سفيان بن حسين. فكانت امور طويله جدا بتخلي الامام يعني البخاري مثلا لما كتب صحيح البخاري كتبه ب16 سنه. ابن حجر شرحه في 16 سنه. الإمام المزي جمال الدين المزي هو عاش لو لو فرضنا إن هو عاش 70 سنة. تمام؟ الإمام المزي عمل كتابين أو ثلاثة في حياته فالكتب الكتب اللي وصلتنا. كل هو عمل كتابين والكتابين زي ما نقول كده زي إيه؟ زي الذهب كده. يعني اتكتبوا بماء الدهب الكتاب الأول تحفة الأشراف عمله في 25 سنة. والكتاب الثاني تهزيل الكمال عمره في 25 سنة انت هتقول يعني ليه يعني الرجل ده 25 سنة بيكتب كتاب اقول لك انت لما تشوف منهج الإمام المزي في الكتاب ده تقول دلوقتي انا لو قلت دلوقتي لهيئة علمية او هيئة بحثية وجبت جبت الف واحد منهم وقلت اكتبوا لي الكتاب ده ما عرفوش يكتبوه هتقول لي ليه يعني هو كان رأيه ده عقله ازاي اولا الراجل ده ما كانش معاه كمبيوتر، في الأشراف أو خلينا في تهذيب الكمال أسهل شوية. الإمام المزي مثلا يجي في تهذيب الكمال، تهذيب الكمال هو ترجم لأسانيد الكتب الستة، اللي هي البخاري ومسلم وأبي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه. كل راوي في روى في كتاب من الكتب الستة بيترجم له. طب بيترجم له إزاي بقى؟ يعني مثلا يجي لي أبو هريرة يقول لي اسمه أبو هريرة اسمه إيه؟ ولو كان في خلاف في اسمه يذكرهولي ويذكر لي شيوخ أبو هريرة ويقول لي أبو هريرة مثلا روى عن عمر وعن أبي بكر الصديق وروى عن فلان طيب روى عن أبي بكر فين عند النسائي يحط له رمز نور وروى عن أبي بكر عند البخاري يحط له رمز صار أو خاب ويذكر له شيوخ آخرين غير الشيوخ اللي موجودين في الكتب الستة ويقول لي مثلاً أحياناً الراوي ده ليه كم راوي ليه كم حديث في الكتب الستة شو بقى تخيل لو إحنا قلنا عندنا مثلاً هنا في الكتب الستة مثلاً عشرة آلاف راوي هو هيترجم لكل راوي يجيب له شيوخه الذين روا عنهم ويذكر لي الموضع الذي روا عنه مش بس كده لا ويجيب لي تلاميذه كمان شو ده علم الرجال؟ علم الرجال ويجيب لي بقى تلاميذه كمان ويقول لي كل تلميذ روا عنه فين؟ والتلميذ ده سمع منه ولا ما منه؟ علم ايه دكتور؟ علم الرجال. علم الرجال. الرجال. يعني علم الرجال الاستاذ تمام؟ وبعد كده مش بس كده يقف عند كده لا، وبعد كده يذكر اقوال العلماء في الراوي، يقول الراوي ده ثقه ولا ضعيف؟ وبعد كده بعد كل ما يخلص كل ده يقول لي مين اللي روى الراو ده من الكتب الست؟ يقول رواه البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي مثلا او الكمبيوتر ما كل كتب. لما ترجع انت للكتب تلاقي كل رمز الراوي بقى الراجل الامام المزي ده كان عنده نسخ بيشتغل عليها النسخ اللي اشتغل عليها الامام المزي في نسخ منها ما وصلتناش لحد دلوقتي يعني النسخ اللي وصلتنا من البخاري ومسلم والاسرائيلي النساي مش موجوده معانا فلذلك العلماء يعتمدوا على مين؟ على الكلام اللي هو كتبه عشان يقدروا يعرفوا الحديث في النسائي ولا الحديث في النسائي ولا مش في النسائي. لأنهم وجدوا اختلاف في النسائي بين بين النسخ اللي مطبوعة واللي موجودة عند المزي، فاكتشفوا إن المزي كان معاه نسخة من النسائي مش موجودة مع حد. فالراجل الكتاب بالطريقة دي يستحق انه هو يقعد 25 سنة ولا لا؟ وما كانش معاه كمبيوتر ولا كان معاه أي حاجة. ولو احنا بحثنا عن نسبة الخطأ ده في الكتاب مثلا عشان هو بشر لا تتجاوز 2% خطأ ده كان عقل بشري رهيب يعني زي ما الفراعنه بنوا بهرمات الراجل ده عامل لنا الكتاب ده تمام فتيجي واحد بقى دلوقتي اي حد يجي يقول لك مثلا انا عاوز اعرف اي ترجمه اي ابو سلام ابن عبد الرحمن ترجع لتهذيب الكمال للمزي وبيحط لك رموز يعني كده عشان برضو ما يبقى بيحط لك رموز ازاي إنه هو في أول الكتاب يعمل لك رمز العين يعني روى له الجماعة أو يحط لك أربعة روى له الأربعة أو يقول لك روى له الأربعة إلا الشيخان أو روى له إيه البخاري أو روى له مسلم بيدي لك رموز مش بيسيبك كده إيه تمام؟ فأنا دلوقتي عاوز أجيب طب جامعة سوفيارك الحسين أرجع إلي إيه؟ إلى كتاب تهذيب الكمال تمام؟ لما أقرأ في تهذيب الكمال أعرف كل شيوخ مين سفيان بن حسين، واعرف كل تلاميذ سفيان بن حسين، واعرف سفيان بن حسين ليه رواية في البخاري ولا مالوش ولا في النسائي ولا مالوش من خلال الترجمة، لأن هو يقول لسفيان بن حسين روى عن الزهري ويحط له رمز خاء، يعني في البخاري. روى عن الزهري مثلاً ميم في مسلم. روى عن الزهري وحط له رمز يبقى في أبي يبقى إذا عرفت أن روايته دي موجودة فين؟ الكتاب الثاني بقى تحفظ الأشراف عمل في ايه الراجل ده الراجل ده اللي أنا عندي إلى حديث موجودة في البخاري ومسلم وابو داود ممكن يكون البخاري خرج الحديث ومسلم خرجه وأبو داود خرجه والترمذي خرجه والنسائي خرجه وكلهم خرجون فأنا دلوقتي عاوز أعرف الحديث ده مثلا زي حديث كلمة تاني خفتان على الليزان حبيبتان رحمها سقلتان في الميزان أصحاب الكتب السته خرجوا هذا الحديث هو عاوز يعرف الأسانيد مختلفة ولا ولا ولا ولا متفقة؟ فيجيب متن الحديث يذكر لي جزء منه ثم يقول لي حديث أبو هريرة رواه عن مين الحديث ده ثم يقول لي مين اللي روى الحديث ده على أبي هريرة؟ أبو سلمة ثم يرتب لي التلاميذ على أبو هريرة على حسب حروف المعجم وبعد كده يقول لي الاسانيد الاسناد ده موجود عند النساء والاسناد ده موجود عند البيهود والاسناد موجوده موجود يحط لي رموز بحيث ان انا لما نقرأ الاسناد ده يقول لي الاسناد ده هو بقى خلاص ذكر بس الحديث مره واحده ويقعد يذكر لي الاسانيد الاسانيد كل الاسانيد اللي روي بها هذا الحديث يعني مثلا الحديث ما كذب عليا متعمدا لو ليه 20 اسناد الراجل بيذكرهم لي كده تحت بعض ويقول لي ده موجود عند البخاري، الاستنت ده موجود، طب لو البخاري ذكر الحديث خمس مرات يقول لي يعد لي يقول لي البخاري ذكره في كتاب الدعوات وفي كتاب الايمان وفي كتاب الاسلام وفي كتاب البيوع ويذكر لي كل اسانيد البخاري. فتخيل الراجل ده ياخد كام سنه في الشغلانه دي؟ جد. لما لو حديث واحد مروي 10 مرات هيجيب له 10 اسانيد وبيكتبهم، بيكتب الاسانيد. وبيذكر لي الكتاب والباب يعني مش بيذكر لي بس الاسناد لا ده بيذكر لي الكتاب والباب في حد عمل حاجه زي كده يعني؟ اه كتير كتير, كتير. اللي الامام السيوطي جمع كتاب اسمه الجامع الكبير جمع فيه قسمين قسم الاقوال وقسم الافعال في 25 مجلد القسم الاقوال فيه 26000 حديث ستمية 26, وشويه تكتير وابن حجر عمل كده وابن عساكر عمل كده كانت عقول بشريه فزة يعني بس هو الامام المزي يعني نقول اول آه واحد لا مش اول واحد نقول اسبقيه في الترتيب ده هو يعني ابدع فيه لكن سبقه ابن عساكر وسبقه راوي عالم اخر جدا يعني ابن الرزين العبدالي برضه عمل زي الامام الأسير في جامع الوصول عمل نفس القضيه يعني كتب كده حضرتك تقعد تقرا فيها تحس انك انت بتقرا في خرائط الميه مفتوحه تمام فاحنا بنقول دلوقتي احنا اللي, اللي عندنا بنقول سفيان بن حسين ضعيف فسلاحكم على رواية سفيان بن حسين بالايه في الضعف لما تابعه حماد بن زيد صارت روايه حماد بن زيد سفيان بن حسين تقوى بحماد بن زيد فصار الحديث صحيحا لغيره تمام كده وقلنا المرة الماضية العلماء لا يقولون هذا حديث صحيح إلا إذا تأكدوا من توافر الشروط الخمسة أو الستة. إذا قال العالم هذا حديث صحيح معناه أنه بحث عن الشروط الخمسة فوجدها متوفرة. أو إذا وجد شرطا فيه قصور مثل هذا يبحث عن الشرط السادس لكن لا يمكن لعالم أن يقول هذا حديث صحيح إلا إذا توفرت هذه الشروط. طيب عندنا سؤال مهم بعض العلماء بيحكم على حديث بانه صحيح وياتي عالم اخر يحكم على نفس حديث بانه حسن. لماذا؟ لماذا يختلفون في الحكم على الحديث؟ او بعضهم يقول هذا حديث ضعيف وبعضهم يقول هذا حديث حسن. لماذا؟ لأن أنا طبعا عندي رواه. أنا عندي حمال بن زيد، حمال بن زيد أنا كبخاري مثلا هو عندي ضابط بنسبة 90%. وعند الإمام أحمد حماد ابن زين ضابط ضابط بنسبة 70%. اختلافهم في الحكم على الراوي. فأنا عندي كتب الرجال بتديني درجة كل إيه راوي. فكتب الرجال دي مش كلها على درجة واحدة، ده عندي كتب كثيرة يعني ابن أبي حاتم أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي دي مدرسة كاملة. فبتديني أحكام للرواة. لو انا مثلا حبيت اترجم عند سفيان ابن حسين ده تمام تلاقيهم عند سفيان ابن حسين قالوا ده راوي تمام تروح مثلا عند الدرقطني يقول لك لا سفيان ابن حسين ده ضعيف ضعيف في الزهد. فتلاقي بقى الاختلافات اختلفت هنا فيجي على كل عالم بيحكم على الاسناد او على الحديث بحسب اجتهاده او بحسب ما وصلته المعلومات. لإن الحكم على الحديث ده أمر اجتهادي زي الطبيب كده حضرتك المريض يذهب للطبيب الطبيب بينظر في المريض بينظر في الأشعة بينظر في الفحوصات ويقيم الإيه الدواء صحيح ولا غير صحيح ممكن يوفق بنسبة 70% 100% على قدر الله عز وجل تمام إحنا عندنا الحكم على الحديث مثل الطبيب بالظبط لكن الناس ديت كانت لها خبرة معينة بتقدر بيها يعني أحكامها بنسبة مثلا نقول 90% منضبط عشان برضو واحد يقول لك مش ممكن بقى دول واحد بيحكم بالهوى كده لا ما كانش عندهم هوا الناس دي الناس دي كانت بتحكم بناء على قواعد ومعرفه وفهم يعني مثلا حضرتك لما تقرا فضائل الشعبه مثلا في عندنا راوي يسمى عبد الملك بن سليمان العرزمي عبد الملك بن سليمان العرزمي هذا مسلم روى له 22 حديثا وشعبه ضعف هذا الراوي شعب الحقيقة ده حفظ الراوي، فالعلماء تعجبوا. قالوا لشعبه يعني انت تروي عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدى عبد الملك بن عبيد الله العرزمي تروي عن محمد ده ومحمد ده ضعيف عند العلماء كلهم. وسبته ورويت عند عبد الملك بن, بن سليمان العرزمي وكان يروي احاديث حسنه قال من حسنها فررت. قال أنت بقول له الراوي ده بيقول له حديثه حسن، قال له هو عشان حديثه حسن انا سبته. فلما ترجع بقى لعبد الملك بن سليمان العزيز تلاقي عنده اخطاء في الحديث. فشعبه برضه لما حكم حكم على علم. ما كده بالهوى لا ده كان بيحكم بناء على علم وهو عارفه. لكن كان من عالة هؤلاء العلماء انهم لا لا يفصلون في الاحكام الا اذا سئلوا. يعني هو يقول لك هذا حديث ضعيف ما يقول ضعيف ليه؟ وكان بيعتمد انك انت لما بتقرأ الاسناد كده فاهم ان الراوي ده ضعيف فمش ضعيف. لكن لما بعد كده احنا للتفصيل وسألهم التلاميز ليه انت قلت الحديث ضعيف يقول لك بسبب فلان. الإمام البخاري كان شيخه مرة بيحدث شيخه مرة كان بيحدث بحديث. فلما حدث بالحديث أخطأ في اسم راوي. فروى حديث عن إيه؟ يعني روى الحديث عن شيخ آخر. فالبخاري كان جالس وكان سنه صغير. فقال للشيخ هذا ليس من حديثي، هذا رواه عن فلان. قال لا هو رواه عن قال لا هو رواه عن فلان، ارجع إلى كتابك ستجد فيه الإيه؟ الصواب. زي ما البخاري، فنادى على تلميذه قال له أحضر الكتاب من الدرج، يعني من الإيه؟ من المكان فجاء بالكتاب ففتحه فويده كما قال البخاري. فالشيخ بدأ يتعجب يعني من أين عرفت هذا؟ ده كتابي اللي أنا كتبته بداية وأنا نسيت خطأ فقال له البخاري هذا الراوي دخل مثلا خراسان وجلس عند الشيخ فسمع حديثا أو حديثين ثم ذهب. من أين جاء بالحديث الذي أنت سقلته قال له كأنك كنت بينهما. يعني أنت كنت قاعد معاه في المجلس. قال له ما أنا عارف أنا هي دي شغلانته هو عارف الراوي ده دخل البلد هذه سمع من هذا الشيخ كم حديث ورجع. تقول لي ازاي؟ لانهم كانوا بيعرفوا كانوا بيبعتوا كانوا بي... كانوا يبحثون على احوال الرواب يعني مثلا لما تقرا في ترجمة أبو بكر البرقاني، يقول لك أبو بكر البرقاني دخل بلاد نيسابور. وكان معاه ثلاث دراهم فضاع درهمين وباي معاه درهم واحد. فلوس اللي معاه كلها ضاعت. فباي معاه درهم واحد فراح الدرهم اللي معاه ده أعطاه الخباز. قال له خد الدرهم ده خليه عندك وكل يوم تديني رغيف خبز بس. فقعد لحد ما اللي هو قال له خلاص اللي الدرهم ده يجيب كم رغيف خبز يجيب مثلا عشرين رغيف يبقى انت لك عندي عشرين يوم كل يوم تيجي تاخد رغيف وترجع فيقولون ظل حوالي 30 يوم او قرابة شهر الى ان انتهى الدرهم وانتهى رغيف الخبز ثم الى بلد طب هم عرفوا الكلام ده ازاي هم كانوا واعدين اللي يبحثوا عن الرواب امنا؟ ليه احنا بنقول كل الكلام ده عشان خاطر حضرتك لما تشوف راوي ضعيف في الاسناد لابد ان تبحث عن متابع له قبل ان تقول الحديث ضعيف ولا غير ضعيف. اذا لابد ان نتاكد ان الحديث اولا كل الرواه فيه ثقات وعدول وضابطون ونتاكد من اتصال الاسناد عدم الشذوذ عدم العلم. وجدنا مشكله في شرط من هذه الشروط نبحث عن الايه؟ المتابعه. وجدنا المتابعه نحكم بصحه الحديث إذا لم نجد المتابعة نقول هذا الحديث ضعيف أو على حسب درجة الروم، تمام؟ مفهوم إلى هنا؟ طيب بعد ذلك ما هي مراتب الحديث الصحيح؟ ما هي مراتب الحديث الصحيح؟ هل الحديث الصحيح كلها في درجة واحدة ولا لها مراتب؟ لا مراتب إيه هي اللي لها مراتب مراتب الحديث الصحيح. أنا عندي العلماء يرتبوا الأحاديث الصحيحة كده. قالوا لي أعلى مرتبة أعلى مرتبة هي ما اتفق عليه البخاري ومسلم. لما يوجد في فرق بين حديث أخرجه البخاري ومسلم وفي حديث اتفق عليه البخاري ومسلم. عشان نفهم برضه المصطلحات. لما يجي مثلا أنا بسمع يقول لي هذا حديث اتفق عليه الشيخان. وفي حديث آخر يقول لي أخرجه الشيخان ما الفرق بين اخرجه الشيخان واتفق عليه الشيخان؟ لما يجي حديث يقول لي اتفق عليه الشيخان يعني البخاري ومسلم رويا الحديث بنفس الاسناد ونفس المد الخلاف بس ممكن يكون في شيخ البخاري. الخلاف يكون في ايه؟ في شيخ البخاري. البخاري ومسلم عليه يعني مثلا ده انما الاعمال بالنيات البخاري روى الحديث عن حميد عن سفيان بن عيينة عن محمد إبراهيم التانيحي عن سعيد الأنصاري عن محمد بن الطيب إلى آخر الحديث مسلم روى نفس الحديث لكن عن شيخ آخر